О 8 ранку щопонеділка відчалюватиме з Річкового порту у напрямку Радянське та Сади Запоріжсталя. Повернення до Запоріжжя о 18 годині. Для пільговиків приїзд безоплатний. Сьогодні першим додатковим рейсом скористалася зокрема пенсіонер Анатолій Гринь. Сьогодні перший день, я узнав, що далі нам додатковий Сьогодні перший день, я дізнався, що нам дали додатковий рейс. Дякую місту. Минулого року було двічі на тиждень, а від сьогодні повернули той самий розклад. Так що будемо піднімати Своє господарство дуже радімо, ми дали катер. Раніше ми добиралися маршрутка, є зі Раніше Ми діставалися маршруткою. Їздили, коли нам ще не давали катера. Дуже дорого 20 гривень туди і назад. А потім дали щоп'ятниці. п'ятниці. Звичайно, один раз на дачу поїхати дуже далеко, і ще ж погода погана. Нам було дуже тяжело. Нам було дуже важко. На наших садах Запоріжя сталі причали найтяжчі і найбільш велелюдні. У нас був один катер на тиждень. А їхати маршруткою важко, тому що потім від маршрутки потрібно йти три кілометри пішки. Люди всі літні і не сядеш. На нашій зупинці вже не брали у зв'язку з сидячими місцями. Ми щоразу залишались, було незручно, а тепер ми радіємо. Додатковий рейс запровадили саме у зв'язку із тим, що пенсіонерам важко дістатися до дачних ділянок, розповів Суспільному телефоном заступник начальника управління транспортного забезпечення Олександр Кухарев. «Напрямок Сади-Запоріжсталі і Радянське найбільш обмежені в транспортному забезпеченні. Пов'язано це з тим, що катер раз на тиждень ходить, а транспортна лінія для них обмежена. Доволі значна відстань до проїжджої частини, де автобусний напрямок. І це не перший пункт, де проїздять автобуси і за наповненістю люди не можуть уже ними користуватися. Збільшити кількість автобусів та катерів немає можливості з причин технічних, організаційних, фінансових і так далі. Тому один катер і більше, на жаль, цьогоріч не буде. Олександр Кухарев каже, на перевезення пільговиків із міського бюджету виділено 3 мільйони гривень. На вході контролери перевіряють пільгову категорію пасажирів, пенсіонерів, у кожного має бути відповідне посвідчення. За словами контролерів, сьогодні о 8-й годині ранку на теплохід прийшли 93 пасажири.